Ei, salut toată lumea, eu vreau astăzi să fac, să dau contul meu de Clash Royale, dacă strângem la acest videoclip 20 de like-uri. Ei bine, voi da în privat acest cont de Clash Royale, puteți face orice cu el, este un cont chiar foarte bun, nu mai place Clash Royale și am decis să dau contul privat. Să vă faceți un decor. Uitați ce zic am și costel. n-am nicio legendară, dar 100% va zic că o să aveți voi. Ok. Ah și vreau să fac o promovare la acest plan. Nabi este făcut de cine este lider Nabababul. Ce nume ciudat. No, sunt tot mai pe loc șase